تهون تهون إن شاء الله ومو مستحيله وتخلص شدتي صارت طويله ما انخبى شر ويذل بالضيج بالضيج حمله هواي حمل هواي بس ضل اشتكيله المهم تعلمت من هاي الدروس عرفت هواي من وادم قليله شفت بيهم العدهم خفه اخلاق رغم جيوبهم كانت ثقيله طحت طحت بس ما لقيت انسان وياي وانا اللي يحتاجني اترش ومصيب الناس مصيب الناس يا الحسانيه لو حطيت على الراس هم عليك ما تقبل هم القاطعين وياك ويقولون ما يسأل الناس الناس الناس الناس الناس, الناس, الناس بقلبك يدوسون ويريدوك ما تزعل شما سويت ما يرضون بالزينات ما يحجون اذا زل هيك لو زل اكوادم لا ترضى الوادم اكوادم ما ترضى عليك لو انك لو انك تركو ركض مغزل صفق العريس صفق العريس حيو الطيبة الزايدة هم مشكلة مو شبابنا الطيبة الزايدة مشكلة ومشكلة مشكلة صفق الحمود الورد الطيب ده طيب لأن طيبين طيبين طيبين طيبين يا الحساني يا طيبين شيبنا بزغرنا شباب وكل شي ما شفنا بعمرنا اش مدرينا ان عاشرهم يضرون بس هو المالح يضرنا وبس على الجقاير شفنا تحذير دير بالك مرض سرطان كذا ما قالوا ان الواد انتظرنا ومثل الباب ما حد عافنا بخير السرق يروح ويطب بخصرنا اتعبنا لهم عمر سويناهم اوادم من عرفوا بالساحه عمر خاطر يصيرون صاروا احنا مو زينين مو زينين العريسة الحجازة يلا صفق العريس بعد وحده هسه الدنيا اللي افترت عليك مشكله تشان يشتغل عندك هسه قامت تمر عليك الصعد دراجه بعد ما يسولف وياك العده بايسكل بعد ما يسولف وياك اكو تشي حمودي اكو يلا عبودي اقول لا تطبخيك الدنيا مواقف لا تطبخيك لا تطبخيك بس اقول لك تشوف تانى بالكلام تانى شباب تانى راحت شايفتش اللي ببالها راحت شايف يابا صفقه العريس صفقه العريس من تغفك الدنيا وحيل تتوازن من تغفك تغفك الدنيا وحيل تتوازن اخو مثل نتفق مطلوب مطلوب مطلوب للعازل ما فاز على خوه ما ينحسب رجال ابلا يستاف ما تنشال الجنازه وابن امك يعرف جروحك الياصوب ويخيطهن ويدرزهن درازه لا تطيب اخيك لا تطيب اخيك تنطبيك الناس ينعى بالقلوب ينعاب القلب من يترك اعزازه وعاملوني عاملوني شكبر خوان لي عاملوني وعام يطيح جلدي وعام لونه مثل خوان يوسف عمي عاملوني حفر بير حفروا بير يا الحسان ويتفعون بيه ويستاهل عرسه الاولى يلا حيوم هسه راح دي جي بالتوقيع على جي ابو محمد ولا ابو محمد خير فعيدة العريس تقول هيك بس ابوك اتفق يا ثاني ابو العريس دي جي توكل يلا صفقه العريس ابو احمد تاج على راسي يلا صفقه العريس صفقه الحسانيه الاعلام علو الغلط سويته يلا علي علي روح البصراوي هي هي هاي تمناه هاي الشيخ لابن الشيخ ويا صبغه صبغه الحسانيه علي علي ولد اه ها وها وها وها وجناك كل ليله اه اها يا معدي الميله اه وجنى كل ليله اه ويا معدي الميله اه والغذاب تاويله اه والغذاب تاويله اه وعبر نسويله علىنا، أو بهم صاروا أنا كل من هد جاء وبها أو بهم صاروا أنا ذر عنا، أو بهم هل بهم هل بهم هل بهم هل تلقاها متل قاهم عدهم هل بهم متل قاهم عدهم هل عدهم متل قاهم عدهم متل قاهم عدهم لزين نتعنّ ونهدو وحزام، كلنا وياني هد أصاني، نتعنّ وحزام، كلنا وياني أوديش هاي هاي أبو حساني الحساني، الحساني الحساني، أهلا بالحساني. يا نهد وحزاب خلينا ويا نهد واعداد نمرتهم مريد ومو خو للميدي بتولك وكد الفرحه يهوسولك مو خو للميدي بتولك وقت الفرحه اي ما يدبچ للعريس مو شو يا نهد ما يدبچ للعريس وشو يعني ما يدبچ للعريس مو شو يا نهد ما يدبچ للعريس وشو يعني ما يدبچ للعريس وشو يعني الله العريس على اياد العلم على العلم حسن الوائل العلم محمد المالك العلم حسن السلام العلم مردودة وحي الله السلامات وحي الله محمد السلام مطلوب على الستيش يقولون الليل ما يدبس للعريس مو شوياه الليل ما يدبس للعريس مو شوياه الليل ما يدبس للعريس مو شوياه Hail to مو شو مشو مو شو ويانا العريس حسن الوالي يا حسن الوالي يعني حسن تشيك العلم حسن المالك العلم على العلم زيد اياد العلم حسن اياد العلم اسمع يا حسن اياد المها هلا المها هلا المها هلا المها يدمج للعرس انا يد بيشل العريس وشو يعني انا يد بيشل العريس وشو يعني اخ مو خو اللي ما يد بشلك وقت الفرح هيوصلك اخ مو خو اللي ما يد بشلك وقت الفرح هيوصل وما تسوى تقولهم صحابك ما تسوى تقولهم فضاي ما تسوى تقولهم صحابك تاني <تصفيق> شيلومك <تصفيق> كل ما هدى العريس مو عراك الها Was soot, one is it was soot. Yeah, the other was soot, one other is it. Hallek, pay him Hallechon, Hallek, pay him Hallechon, Hallek, pay him Hallechon, Hallek, pay him Hallechon, Hallek, pay him Hallechon, Hallek, pay him اسمع اوتبت عقال الليلة الاولاد مع العريس ادع عقال الاولاد مع عقال اسمع اسمع وريحه امك وريحه امك كبير, أم كبير شمه ريحه امك كبير تشم وتشتم ريحة أمك، بالخال تشم وتشتم ريحة أمك، بالكون بنختو يا حليل، آه كن بنختو يا الخالي طق وعاري، هون يا الخالي طق وعاري، هون بنختو يا حليل، أنا بلمة عما من شال بها الراس، ومعروفين عندهم واصل ما ينقاس، أنا بلمة عما من شال بها الراس، ومعروفين عندهم صل ما ينقص وحد حيدر علينا ويرت الهي هاي هلا مبين